A public speaking egy szakma. Meg kell tanulni a csinyát, bínyát és meg kell tanulni a trükköket. Senki sem születik tökéletes előadónak, ezt mind tanuljuk. Viszont itt van pár tipp számodra, hogy hogyan válhatsz te is jobb előadóvá. A public speaking szakmában igazából egy kis csoportos prezentáció is beletartozik. Nagyon fontos, hogyha ketten-hárman öten vagy akár 500-an állnak előtted, akkor milyen taktikákat, technikákat alkalmazol ahhoz, hogy átható és átütő legyen az az előadás, amit éppen tartasz. Úgyhogy itt van három tip arra, hogy hogyan válj jobb előadóvá. Nézzük az elsőt. Tartsd lent az állad. Ez egy nagyon fontos tipp, és nagyon kevesen tartják be. Ugyanis, amikor fent tartjuk az állónkat, és kicsit felemeljük az arcunkat, akkor... Azzal mi azt hisszük előadók, hogy biztosan a nagy szaktekintélyünket és a szaktudásunkat prezentáljuk a nagy érdemű felé, és hogy szeretnénk megmutatni azt, hogy mi igenis tudjuk. Viszont ez nem jó taktika, ugyanis lenézően hat a közönségre. Mindenféleképpen tartsd lejjebb az állad, amikor a közönséghez beszélsz, hogy érezzék, hogy velük egy szinten vagy, nem vagy elszállva magadtól, és nagyon érdekes, az, amikor fejjebb tartjuk az állunkat, akkor az önbizalom hiányt is sugal. Ugye azzal próbáljuk leplezni az önbizalom hiányt. És ezek nem feltétlen mennek át a közönség fejébe, de a tudatalattiuk érezni fogja, hogy valami nincsen rendben, és hogyha valami nincsen rendben, akkor elsőre a hitelességedet fogják megkérdőjelezni. Tehát mutatom azt, hogyha most így beszélnék hozzád, az milyen hatást váltanak ki, vagy hogyha így kommunikálok veled, akkor melyik volt a szimpatikusabb szerintem az utóbbi. Második tippem, maradj egy helyben. És ezt elismétlem, maradj egy helyben. Senki nem képes egy helyben maradni egy előadás alatt, mert mindig izegni, mozogni, jobbra, balra, előre, hátra kell lépkednünk. Ez az az érzés, amit az agyunk próbál diktálni, hogy mozogj. Először is Azért van ez, mert idegesek vagyunk, amikor éppen színpadon állunk, vagy kiállunk egy embertömeg elé, ami normális. Viszont vannak rá más technikák és taktikák, hogy hogyan leplezzük idegességünket. Vagy éppen lehetünk őszinték is, és ne leplezzük, hanem mondjuk el. Viszont a legidegesítőbb tud lenni egy előadás közben legalábbis számomra, hogyha azt látom, hogy az előadó folyamatosan izeg, mozog. Nem baj, ha járkálsz, lehet járkálni, de az egy helyben toporgás és a lábujjhegyre való állás az azt jelenti, hogy te innen azonnal el akarsz futni, el akarsz ugrani, és megint pont, hogy nem a hitelességedet tükrözi, mert hogy nem is értesz ahhoz, amit csinálsz, ez jön át a közönség számára. A harmadik, és egyben legfontosabb, maradj üres. Mindenki, aki előadásra, nyilvános előadásra készül, hát elsőre biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat készül az előadásra. Biztos, hogy másodikra, harmadikra, negyedikre és még a tizedikre is sokat készül. Persze fontos a tartalom, fontos a content, hogy mit fogsz előadni. Viszont amikor kiérkezel a színpadra, teljesen mindegy, hogy mit írtál le, egyébként is el fogod felejteni. Viszont ilyenkor nem a slide-okra kell fókuszálni, és nem azt kell bámolni, hogy mit írtunk fel, és nem azt kell átadni, amit mi felírtunk, ami a képernyőn van, hanem önmagunkat. Legyünk üresek, és adjuk át magunkat a pillanatnak. Mert akkor leszünk hatásosak, őszinték, és akkor fog minket megvenni a közönség. És erre én azt szoktam mondani, hogy az információ, amit esetleg tanítunk, az rajtunk keresztül jöjjön, és ne tőlünk jöjjön. Hogyha engedjük azt, hogy rajtunk keresztül áramoljon az információ, és úgy menjen ki a közönség számára, teljesen más lesz a véghatása az előadásnak. És sokkal nagyobb sikerélményed is lesz. Legyen szó kiscsoportos, közepes, vagy akár több ezer fős rendezvényről. És egyébként még nagyon érdekes, hogy a prezentáció szó önmagában mit is jelent. A present szó angolul azt jelenti, hogy jelen. És akkor tovább, tovább nem is kell mondanom, hogy miért kell az, hogy jelen legyél akkor, amikor éppen előadsz. Mert te vagy a mozgatórugója az előadásodnak, és te fogod tudni színesebbé tenni azt. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál public speaking témában, kövess lájkolj, kommentelj, iratkozz fel és inspirálódj velem legközelebb is!